السلام عليكم تجربه وفتح صندوق جهاز كاميرا ثري 360 جو تو هياكم طبعا الكاميرا هذه ممتازه جدا في الاكشن والتصوير في لها مميزات الميزات هذي تختلف عن باقي ال- الأخرى موجودة من ضمن الميزات اللي بتعطيني في كيت آه هي هاند تري يعني تجدر تستخدمها بدون آه اليد آه فلو ستارتنج هي في تقنيه ال 360 درجه مغناطيس اللي هو المغناطيس تصوير فيها 1440 بي مع فريم 50 فريم مقاومه للماء على عمق 30 الى 40 متر اوتو اكشن فيها تقنيه السلو موشن رائعه فيها واي فاي، ريموت كنترول، بالكيس اللي فيها، طبعاً كمان فيها التقنية السبورت فيها مانع احتزاز الكتروني جداً ممتاز، يعني صارت التقنية فيها أشياء يعني زي ال التقنية السحابية أو كذا بحيث إنها تمنع اهتزاز الكاميرا او اهتزاز التصوير ايوه يعني كذا طبعا في الـ في الـ في الكيس هذا في الصندوق حتلقى فيه خيارات كثيره لك من ضمن الخيارات الكثيره حيحطوا في في الصندوق معك مع الاشياء يعني زي كذا هيحطوا المغناطيس وال, وال... الكاس حق الشحن و... وفي زي الترايبود كذا تعلقوا في السياره او الدراجه او تعلقوا في غرفتك وتصور منه تقدر تصور منه فلوقات تصور منه فيديو عادي تصور فلوقات يعني في في عده خيارات وتقدر أيضا كمان المغناطيك هذا تقدر تحطه تحت الفلينة وت الكاميرا وفي برضو ترايبوت ثاني يتحط في الكاب أو أو يتحط في ال في الربطه اللي على الرأس وأنت تهرول أو تمشي وزي كذا الكاميرا جدا خياراتها حلوة وغير كذا أنها مقاومة للصدمات مقاومة لل للماء زي كذا وفي لها خيارات كثيره يعني خيارات تقدر تشتري لها عدسات زياده تقدر تطور عليها تقدر تشتري لها الترايبوت اللي ترفعه فوق حلو حق السيلفي في لها خيارات جدا رائعه طبعا تتميز هذه الكاميرا ايضا تتميز بالاكشن حركات الاكشن بالإضافة المو بس الأكشن يعني تقدر تصور بها حاجات مرة كثير تقدر تصور بها أكشن تقدر تصور بها في لوقاتك تقدر تصور بها فيديو تقدر تصور بها صور عادية آه، ت يعني تقدر تستخدمها في الإخراج يعني جدا رائعة ومميزة بصراحة يعني وحجمها صغير يعني زي كذا مثل ما انتم شايفين ان اذا شحنتها فل اذا شحنتها فل مية في المئة هتصور لك من يعني تسعة عشرة دقائق كمان زود عليها ثمانية دقائق يعني تقريبا عشرين دقيقة هتصور لك ومكاتبينها خمسة واربعين دقيقة في الشحنة الواحدة لكن انا حاولت اني اصور بيها اصور بيها ما قدرت اصور الا يعني 20 دقيقه فقط وزي كذا لكن ممتازه هي صراحه ممتازه ما ادري ممكن مع يسوي تحديث جديد او شيء كذا يخلوها تصور 45 دقيقه ما أدري. او يمكن 45 دقيقه اني اصور 20 دقيقه بعدين ارجع اشحنها في الشاحن هذا حقها الصغير بعدين اخرجها مره ثانيه وتصور خمسة وعشرين دقيقة يمكن حسبوها زي كذا لأنه مكتوب خمسة وأربعين دقيقة في التصوير لكن أنا جربت ما تطلع خمسة وأربعين دقيقة أضطر إن أشحنها بعد عشرين دقيقة وكذا يمكن مع الشحن أكثر من مرة يمكن تحل هذه المشكلة أو كذا هذا حجم الكاميرا مثل ما انتوا شايفين حجم الكاميرا صغير جدا وهذا الخطأ الأسود هو خطأ للكاميرا تقدر تفك وتطلب لها خيارات أخرى من كاميرا عفوا أو عدسة مختلفة اللون أو عدة ألوان أو كذا أو تغير في العدسة هذه إذا تبغى طبعا هذا الكتيب في كتيب في الكيس وفي أوراق هذه مكتوب فيها بعض التعليمات وكذا فقط هذا الموجود الآن طبعا هنا في أيضا برضو بعض الكتيب بعض الأوراق الأخرى. طبعا هي حيجي معها مثل ما قلت لكم هذا اللي هو اللي يمسك الكاميرا تعلقوا في في الكاب او كده وهذا سلك الشاحن تايب سي وهذا آه اللي هو الترايبوت اللي في له زي م مثل اللاصق تعلقوا في أي مكان وهذا الكيس والكيس في الداخل فيه مغناط مغناطيك و... وتقدر تمسكه وكذا يعني مثل كذا يعني تحمله وتصور به كذا. هذا الماجنتيك اللي هو يتميز فيه هذه الكاميرا يتميز فيه هذه الكاميرا المغناطيس تحطه تحت الفلينة وتلصق تلصق في الكاميرا بعض الاحيان تلصق في اماكن يعني يكون فيها حديد وكذا بدون الماجنتيك هذا و القطعة ذي طبعا شوفوا كيف الكاميرا يعني تلصق كيف تلصق كذا وبالعرض. تلصق بالطول وبالعرض. كيف <تصفيق> تلصق الكاميرا? هنا الكيس هذا هذا تلصق فيه الكاميرا ويشحن في نفس الوقت وكذا شكله شوفوا يعني شكله زي الارنب يعني شكله او تصميمه مثل الارنب او عين الارنب يعني تصميم الكيس هذا تصميم الكاميرا مستوحى من سبحان الله يعني مسوينه مثل الأرنب يعني. تشوفوا كيف لما تفكوا كذا مثل الأرنب. هذا الكيس تقدر تستخدمه يدوي الترايبوت عفواً تقدر تستخدمه يدوي وتستخدمه في تعليق تعليق على الحائط او السيارة طبعا هذا الثاني هذا ما يشحن هذا ما يشحن بس انه كذا يعني للصق هذا للصق فقط لكن الترايبوت هذا ثاني الكيس تشارج شحن و و وتسا... يعني تسند كذا هذا الثاني اللي هو الأول عفوا هذا الكتيب مثل ما انتم شايفين هذا الكتيب يقول لك الطريقة يعني كيف انك انت شوف هذا على اليسار يقول لك خطأ وعلى اليمين هذه الطريقة الصحيحة يعني أرفع كذا أرفع الترايبوت فوق القلب لا تنزله على القلب الظاهر في مشكلة أو شيء طبعاً الكاميرا تتحمل الغوص، تتحمل السباحة بدون ما تشتري لها شيء خارجي أو شيء يعني تنزل تسبح فيها عادي تصور بها تحت الماء تغوص فيها عادي ما في أي مشكلة حتى الكاس حقة هذا يتحمل يعني بالكاس حق الشحن نفسه مصمم إنه يتحمل السباحة والغوص يتحمل الصدمات هذا الكتيب التعليمات الموجودة طبعا طريقة تثبيت الهان بالراس طبعا الكتيب باللغة العربية يدعم اللغة العربية بالكامل طريقه تثبيت طريقة تثبيت التطبيق او البرنامج ووصله بالجوال جوالك او اللابتوب طبعا عده طرق للتوصيل في عن طريق الواي فاي في عن طريق البلوتوث في عن طريق التطبيق وزي كذا طبعا تصميم الكاميرا جدا عجبني يعني زي الارنب كذا طبعا الأرنب يعني يرمز للرياضة أو الأكشن أو لأنه سريع يعني. يعني، تصميمها جدا رائع، طبعا شوفوا كيف مثل الأرنب، وحجمها غير كذا إنه حجمها يعني تحطه في الجيب تاخذوا معك يعني حجمها شوفوا مثل الأرنب شايفين كيف؟ فحجمها جدا رائع تقدر كمان تشبكها في الـ في التايب سي وتشبكها في هذا في الـ في, في, في, في الترايبود للسيلفي من هنا شايفين تصميمها جدا رائع يعني ابدعوا شركه انيستا في هذا التصميم أنا اترككم مع تصوير فيديو OK, okay.